За війну наступить вже третій раз. Восени та взимку це були дитячі іграшки, але зараз це дійсно катастрофа. Вода піднялася вище всіх позначок, як мінімум, останніх 30 років. Навіть потоп у 2013 році був на метр нижче. Шкода не тільки в тому, що після таких стихій руйнується та підлягається відновленню десь 20-30% інфраструктури підприємства. Ви бачите, все затоплено, треба багато чого міняти, коли взорвані. Звісно, весь час підтоплення воно не працює, а ще декілька місяців треба буде, щоб відновити все пошкодження майно. Але це все остається на збитках інвесторів. Пандемія, війна, перевірки ДБР, прокуратур, силовиків, а тут ще й таке підтоплення. Ризики для інвестора занадто великі. Ну що, друзі, землі вже нема, а оренду та податок на землю треба платити і вчасно.